Слава Богу! Триває піст і разом з ним і триває час духовних змін, час удосконалення і очищення. У книгах Нового Завіту згадується стародання приказка лікарю – сіли себе сам. І це, в певній мірі, стосується всіх нас, особливо зараз, в період посту. Кожен сам себе має знаходити свої негативи, щоб їх переборювати і таким чином зцілювати. Що таке зцілення? Це повернення цілісності. Тобто відновлення душевно-тілесної гармонії, втрачений наслідок хвороби. І щоб осілення її отримати, треба виявити перш цю хворобу, встановити діагноз, тобто причини і прояву, і за допомогою лікарських засобів її перебороти. Але хвороби бувають не лише тілесні, є хвороби і душевні. От хвороба душі це є гріх і наслідки гріха. В чому причина гріха? У гордині і самолюбстві. Ми всі різні і грішимо по-різному, але діагноз гріха залишається, як правило, один і той самий. Я нікому не підплавний, що хочу, і то й роблю. Таким чином ми своє «я» виставляємо на престол Божества. Не «я» маю служити Богові, а «Бог мені». Тому і сиклюється на адресу Творця такі нарікання типу «І чому це Бог мені допомагає?» От що лежить в основі історії хвороби, так би мовити. Ну, а які ж засоби проти цих недух? Чим це все виліковується? Для цього є піст, молитва, покаяння, прощення, смирення, терпіння тощо. І якщо ми не відчуваємо в собі ніяких змін, то загроба нас очікують дуже невтішна доля. Багато хто скажуть мені тоді, «Господи, Господи, хіба ми не ім'ям-то їм чудо велике творили? І я оголошую їм тоді, я ніколи не знав вас». Відіть від мене, хто чинить беззаконня. Це Іван від Матфея, 7 розділ. І Ісус проголошує парадоксальні речі. Бог через пророків апостолів віщав, що призванням Його ім'ям люди спасуться, а тут Господь каже ніби про зовсім інше, що не знатиме таких. І більш того, чудо велике, що творилося, ніби до спризання Його імені, він однозначно розцінить як беззаконня. Чому це так? Одним із пояснень цього є притча Спасителя про таланти. Сутність цієї в тому, що Бог кожен з нас наділяє талантами, тобто здібностями і дарами, які маємо використовувати для блага собі і людям. Таланти – це такий духовний капітал, який має опускатися в оборот, збільшуватися, щоб таким чином людина себе удосконалювала і реалізовувала себе як людина, як образ Божий. Але якщо ці таланти не примножуються, а на євальницькій мові це називається закопується в землю», то тоді Господь обіцяє наступне – візьміть від нього таланти і віддайте тому, хто 10 талантів має, а раба потрібно вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скриги зубів. Іван від Матфея, 18 розділ. Темнота і холодна пустота. Чи це не занадто, для того? Чи це не занадто велике покарання від того, хто є любов'ю? Появляється, ні. Адже Бог нас, по суті, і не карає. Караємо лише ми самі себе, а Бог лише нас залишає з тим, що ми придбали. Зібрали скарби радості і добра, будемо царювати з цим багатством. А якщо ми нічого і не намагалися збирати, якщо це наше надбання, це ніщо, це пустота. Тоді наш духовний вакуум буде з'їдати нас в віки віків плач і скриги зубів. Як жалюгіди на цьому фоні. Звучить розхожа думка багатьох, хто вважає себе християнами. «Я нікого не вбивав, нічого не крав, ні з ким не сварюся, в неділі свята нічого не роблю». От такого роду сповіді доводиться вислуховувати багатьом священникам. Смисл є дуже простий. У мене все нормально, я нічого не роблю. Ну, ну дійсно, нічого. Не лаюся, не краду, там, не вбиваю, не працюю там, в кераметні дні. Зараз нічого не роблю. І в церкву не ходжу, і вдома не молюся. Каюся може? Ні? Причищаюся? Ні. Постуві теж, ні. Чи може там думаю про щось, розмірковане духовну тематику? Ні, ні, ще раз, ні. Навіщо? Так от, невже наша релігійність не спаляє лише в тому, щоб нічого не робити, щоб наблизитися до Бога, до Його благодаті, бути причетним, Його царства. Потрібно. «Бо дай що зробити чи лише чекати, поки Христос до нас не завітає сам?» Невже духовний застій — це і є святість? Виходить, що ми припускаємо можливість так званого бездуховного християнства. Навіщо даремо витрачати свій час на пісну, на молитву? Навіщо марнувати свідомки думки про кисне покаяння? Нехай живе, так би мовити, духовна бездіяльність. Нехай християнство стане статичним, як староданні трофеї. Подивились, помилувалися і прекрасна. Подивили заслужбу по телевізору, кушаючи при цьому котлету. От тобі вся духовність, от тобі і все християнство. Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Слава Спасителя, думаю, не, не, не потребують ніяких коментарів. Далі. Будьте в досконалі, в нецерковно-славянській мові, завершенні. Як досконали і Отець ваш Небесний. Я прошу заважити, тут не говориться, якщо хочете, то може бути досконали. Ні, тут говориться прямо «будьте». Звучить як наказ, як заповідь, настанова. А самодосконалення – це процес, рух, динаміка. І це прагнення чогось. А чого прагне християнин? У відповідь знаходимо в словах апостола Павла із письма до філіппійців. «Прагну, чи не досягну я того, чим і Христос, і Ісус, досягнув був мене. Браті, я себе не вважаю, що досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого Хористі і Ісусі». Ну, ми ніби не сміхаючись над цими словами, так полюблямо говорити про те, що позаду нас, ніби там суцільна безгрічність, а позаду погрожнеча пустота під назвою «я нічого не роблю». Та й попереду нас, в принципі, нічого немає, тому що немає мети, немає потреби в якійсь там спасенній дорозі. Між іншим, більшість протестантів вчать про те, що для отримання спасіння ніяких доблі не потрібно, оскільки Бог все зробив за нас. Я думаю, що прихильники цього, так би мовити, бездуховного християнства охочі їх в цьому плані підтримують. Релігія під назвою «Я нічого не роблю» не має нічого спільного з християнством. За великим рахунком, це не релігія взагалі. Що таке релігія? В смисл цього слова? Зв'язок. Зв'язок з Богом і світом вічності. А бездіяльне християнство, так воно блокує цей зв'язок, і тому Христові достукатися, додзвонитися до таких людей неможливо, абонент весь час виявляється у зоні недосяжності. Ну і наостанок такий момент, ми не можемо забувати про те, що ми завжди в русі, чи ми хочемо, чи не хочемо, чи думаємо про те, чи не думаємо, ми весь час рухаємося. У духовному житті існує проста система координат. Вгору, вниз, вверх це плюс, вниз мінус. І існує ще такий закон гравітації, так само, як і в нашому матеріальному житті, все тяжи донизу. І тому, щоб піднятися догори, до Царства Божого змитнуть, треба, звичайно, для цього прикласти певні зусилля. Якщо ми не піднімаємося, то нас опускають. І ми тоді стрімко і впевнено котимося донизу. У царство темряви. Іншими словами, якщо не рушимо ми, то рухають нами. От що значить, я нічого не роблю. І якщо ми не проявляємо зусиль над своїми думками, емоціями, почуттями, тоді ми стаємо в повній залежності від них. І тоді такий парадокс відбувається. Хто, хто прагне незалежності повній, так би мовити, від Бога, виявляється в залежності від, від незинних потреб людських. А ця залежність вона в своїй силі і ще більше, принаймні не менше, за наркотичну. І саме для цього призначається піст. Це час покаяння боротьби за незалежність від того, хто є споконвічним ворогом людства. В мене час настане Великдень, свято Пасхи, свято перемоги любові і звільнення. Я бажаю всім радості від своїх перших духовних перемог, радості визволення, бажаю всім кожної особистої власної Пасхи. Yeah. <laughs>